Иска само да уточниме хода на днешното заседание на председателския сърещ, тъй като а, има поступило заявление за емоционално намерение от а, фирма, чието представители са тук. А, дали, да, дали да не си свършиме нашата работа, да определим датите на комисии, а, сесията и след това да ги поканеме и да ви запознаем с а, нещата, Резултатите. За 10. За 10. За 10. За 10. За 10. За 10. За 10. За 10. За 10. За 10. на За 10. на 10. За на За За 10. За За За 15. календарни дни от 28 За до 14 15. За 15. от 15. За на За превозвачи в област За и Изпълнителният директор на Трансал АДО 8 .е. съдействие за компенсиране на загубите от нерегламентирания обществен превоз на пътниците в община Черенбряк, субсидиране на курсове от общинската транспортна схема или закриването им. Представено за съновище от кмета на общината, искането да се осигурят средства и бъдат субсидирани автобусни линии по 8 направления. Черенбряк Ракита 2 курса в 16.45 в 13 часа. Черенбряк е курс в 18 часа. Черенбрек 93 курса в 8, в 11, 10 и в 17. Черенбрек слухача 2 курса в 7, 45 и в 14, 45. Черенбрек и пица 2 курса в 6, 20 и в 11, 55. Черенбрек горник 2 курса в 6, 50 и 16 часа. Черенбрек в след 1 курс в 6, 10. И черенбрек в след 1 курс в 17, 55. Виска не да се казва още, че ако не се осигурят средства за компенсация на извършените разходи, Настояват да бъдат закрити посочните курси на автобусни линии. Накрая се казва, че се надяват занови и се постигнат резултати, за да не се стигне до ефективна стачка и до спиране на изпълнението на автобусните линии от общинската транспортна схема. Казахме, че сме поискали становище от общинска администрация. След като го не получиме ще бъде разпределена... За и така. Зато се разградат пари за а не макар ще караме работници от салата. Миналият път ви обвиних за заявлението господин Драгомир Якимов във връзка с предоставяне на концесия на Общинския морски барник, съсед на неговия морк. От господин Якимов сега е предоставено ново писмо и констативен протокол от Басейнова дирекция, писмото изпратено е до кмета на общината и за комисията по устройство на територията, благостояние и хуманарна дейност на риболова. Господин Иванов, разпределена във вашата комисия. Обташ и от Овташе Ташев град Червенбряг, аз батр без 27, относно построен гараж до жилището. Има внесено становище от мета на общината, в което уведомява, че гража не е незаконен и отговорва на господин Ташев. Също така, за седения на комисия по строяще на територията е внесена информация относно изпълнение на решение 685, относно работата на обект Гумачевец. Констанцията проектите са, че обектът не работи. Комисия по строя на територия, благостояване и комунално денство и економия на заседание, проведено на 3 февруари, при обсъждане на осъчене плани отчета на бюджета на община червембря за 2013, прия е заседанието през месец март да се представи отчет за приходите и разходи на общински басейн и отчет за приходите и разходите на, на почивна станция-рибарица за 2013 година. Месени и ще бъдат предоставени на към отчета на бюджета. Устъпила докладна записка от кмета на село Чумаковци във връзка с инвестиционно предложение от фирма Consult 2009 ЕООД град Плевен относно концеса за добит на строителни материали, класики ки чакъл, от находящата земещата на селата Деници и Чумаковци. Предоставяно на кмета на общината, току-що ни е предоставен отговор във връзка с вашето писмо, Общинска администрация възразява върху предложената концесионна площ за инвестиционно предложение от 554,5 декара, за която е видно, че част от имотите са общинска собственост и няма подаден заявление за наемане или концесиониране на общинска земя. Наистина, в общински след не е поступило такова инвестиционно намерение, знаем защо, са документи са пратени на документа на село Чумаковци. Но то в него няма инвестиционно намерение. Те просто искат някаква оценка, дали ние възразяваме или не за тяхното намерение. За... Поступило е заявление за прекратяване членство група на Общинския съвет, от господин Ян Георгиев, съгласно правиленка за организация и дейността на Общинския съвет, ще се обяви на заседание на Общинският съвет. От мета на общината е поступило уведомително писмо на Министерство на регионалното развитие във връзка с подаден сигнал за нередност. Сигнал е подаден за нередности по изграждане на център за настаняване от семейни в в Победа и за защитеното жилище в пети квартал. Посочени са констатации, при които в е крайна сметка заключението е, че от анализа на всички факти и обстоятелства, показва се, управляващи орган на оперативна програма регионално развитие не е данни за нередност. В смисъл на член 2.7 от регламент номер 1083 от 2006 година на Европейската общност. Сигналът се прекратява поради липса на нередност, като се посочва, че въпреки приключване на сигнал, управляващия орган ще продължи да извърша проверки на място, при които ще се спазват. Ще се проверява сточилостта на последните резултати. Общината има задължение да спазва изискванията за устойчивост на проекта в продължение на 5 години. На всички съветници се на таблетите уведомително писмо от комета на Общината за провежда на среща разговор между Черноморска технологична компания и обществеността на Общината на 19 марта от 18 часа в ритуалната зала. Самият отговор е констатиран протокол на Комисия по устройство на територията от тук ли е прапана? Всяка вероятност е от тук правете. Значи Пише така, с протокол 28.1.2012, комисия по устройство на територията, благостраненят Да. А, са видите. Да. До констатира следните на ръката озвучаването на мероприятието. Доколкото заема администрацията. Плаема найма на останат. Също okay. okay. okay. той е предлага, но искам, искам с вас да го обсъдим. Предлага да се направи една котия, всъщност тя е направена, но не сме я пуснали без да спондираме нея с вас, за набиране на средства от общинските от съветници по време на постоянните подписи. Така, сега това да го пуснем. Кето селекция 10 15 08 60. Сега ай маст да да коментираме на тези жалби е, имаме. има две жалби, две жалби номера са Тя и 2. тези жалби. Аз съм да че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 в деня, в който се проведе процедурата за отдаване по фирмата, която жали, е участвала в процедурата, след което подава жалба на Желетинския съвет да жали нашето решение за отдаване по Ема каква е тази жалба? Аз да не ви казах. Какво е това решение на Общинския съвет? че той, той има намерение да го купи, а не да участва под найето. -по. Също така участва. Така. След това... Е, петко. Да, да, да. Физическото лице. Петко. Физическото лице. Той. На второ място е Т-маркет, на трето място е фирмата на Тъстан. Фирмата на Тъстан жали на за повета на кмета. За да се класира. Самото жалене, колкото и да не се искаш да направим консултация с ВИДС. Ай, сега и да че не ба време. делото в административността плене и то, като се произнесе. Първата се остави като не състоятелна. Да. Надяваме се, втората измъгнение, че по същата начин ще бъде. Ако те не желаят да отръпишат до горя... Чакай, едно сега. Значи... Ти си изпечени като физическо лице. Да. И най-малко да, е, на гума, ма да си подписал договор. ти, жали, че ти си спечелил. Да, и аз се звъня, и дек да на моята сигурна. Аз съм го получил с преди да е много обчек, да тръста. са ли тръста Ами сигурно, и защо? Аз не съм Това, това, това и... са наши интереси, които. Ние по един или друг начин трябва да подходиме за да може намеренията, които имаме да направим за този град като инвестиция и като се явяваме като инвеститори, и да направим една малка презентация и искам предварително да се кажа на всичките, че аз партийно не съм обвързан към никой, към никой една партия. И това нещо, което искам да направя за града, го искам като граждани, и се чувствам, че този град има нужда от това нещо. И затова искам да дам думата на архитекта Стефан Нешев, който ще ни направи тази презентация за нашите намерения за тази сграда. И сега, сега, сега, че ти си такъв път, че си изслушва много неща. Това да. е задължение. Аз искам да се съзъсставя. Слушам. Значи, имат занаят. Преди това, вършаме за запродажба, на който никой не се е еди. Само един, една фирма, за който тържа документация. И това е... Пешев, пешев. Фирмата не взе, но никой не се еди на търля. Естествено вие, като не са един, никой на търля Ние взехме решение да го дадем по Вие се еграващи и двоята с фирма Хрис Ерикевс. Той нали не е ром, защото греч от Буков от България? Мисля, че той, че... че... защото блоков отгледава. Да, да, няма значение, да мисля, че да? ето няма никакво значение да, по да, да, принцип. Ако искаш да навлекаш и да ме нападаш нещо лично, ако искаш да говорим директно в прав текст, да говорим говориме. Това е следния. Аз искам преди това да се известиме някои неща. Искам да се известиме някои неща. Значи, те марки от години, от една година, призвичка да участва и да купи. Не да купи, а да влезе някъде по кулнай. Не иска да спрят, иска да влезе в кулнай. Те маркетът. Така, ние спряхме те с със тази цял, че искахме да го продаваме. Обявихме дума за продажна. Нали Стъпки и го не След това Общинския съвет се отдали решението. Нали за продажна и взехме решение за отдаване кулнай. Обяви се търп за отдаване кулнай. Тук е цялата документация. Ами как? Тя е сега. Ама Нас аз в момента имам Аз слушам те. Така, 160, преди комисия 60. Така. Ето тук е цялата документация. Защо фирмата Криси, Борис Кристоф, жали това, че ти си спечелил? А ти, съответно, след като си спечелил, не си. В фрезова да си плащаш най-бързи Ами, за този е юридически въпрос ще ти отговори. Така ли е, дай, да господин Олис, отговорете. Да. И сега, ако да. може, да. защото влизаме в детайли, които според мен има един конкретен въпрос, разбирам, че това е юрист, така ли? Да, да. Един конкретен въпрос към да. да. него и тогава можем да продължим да водиме разговори. Познава ли добре процедурата, която е започнала в общината в момента и на кой етап да, можем да я спрем? за да започнем да коментираме инвестиционно намерение под каквато и да е форма. И обратно, да задавам въпроса, а, в момента вървиме в процедура, която не е приключила чисто юридичество. Когато не свърши тази процедура, ние нямаме а, дали с решение на съдър, дали решение на възложителът в случая общината, когато не свърши тази процедура, няма помети. Най-те ми със спири да много различни и в зависимост от това, естествено, вие като общински съветници, какво решение ще вземете. Значи това, че приемо към настоящия момент, има висяща процедура за отдаване в най-м, не означава, че вие не можете да стартирате процедура, която е за цялата задача. Това са две различни неща. Но при определение обстоятелства, нещата съвсем спокойно могат да приключат по отношение на тази процедура, която е при вас висяща и това, което ние искаме ли, да се стартира, точно на ли в И намерение. Това, което вие да ли цитирате, нали, за въпросните жалби, ако случайно можете да си направите да Дори и ние сме подписали има така кореспонденция между нас. Това сме казали, сме заявили интерес да, може би господин вече на, на по-късен етап е разбрал. Но така е не, че той е проявявал интерес и е проявил интерес към цялата сграда. <къх> това му пометвам, ако че... Не, са, не, не, не беше това, бе, има нещо... Казвам когато... ти го директно това да. текст. Първото, което аз съм местен, което, което ще ти кажа, че всека една чужда верига, която е. Да. Тази верига, бих казал, че дадете инвестиции, които привидно, казваме, че инвестират в България, те не инвестират до толкова, колкото България губи от такива генериги. И ум, е. това е мой момент, това е. това е мой момент. И само едно нещо, да. което мисля, че не си запознат и аз не бих го казал, защото да. това са фирмени тайни да. по една или друга причина. Значи аз като а, местен решавам и искам да допренеса нещо за този град. И цялостно всичките такива търговци, които сме тук, за някой може да мислят, че а, по една или друга причина се изхранват семейството, тъй като 60 обекта, от тия 60 обекта, по 4 семейства, казвам, са 240 семейства. Те 240 семейства, като бъдат затворени на половината и отидат в бюрото по труда и след бюрото по труда, след това напусват и този град търсят препитание някъде, защото този масштаб на тая верига има възможност за да затвори половината от магазините, след това и да търсим да разширяваме нещо с цел производство в този град. Няма да има хората, които да, да работят, защото те вече са намерили препитанието в другите градове. Това е основното, което е. И затова казвам аз, че по-добре ние на местно ниво, местните, които сме, да направим нещо за града. Ако мислиме, че някой друг трябва да дойде да ни управлява единина да на пътства, окей. Това е моето мнение. Причина, който използвай ние преференци, който той, ние не сме на еднаквата права. да вървим местните. Ами, аз това ти казвам, че два са... Ами искам да ти кажа, че тия ниски цени, да. които той е въпрос. Знаете ли са дължат, ти е... да, какво се дължат Сега, не, навизате, Ти знаеш ли какво се дължат? Аз на че... Аз не, е, а не знам не да това... Те, е във... Аз, да... аз искам само да ти да. Към, да кажа нещо, че дори 20 години и 30-ти управляваш трябва да се дава път на млади, които мислят имат другото мислене и да пречупиме призмата, за да дървим по-напред. в случай също и път да. като от потребител, да. като човек, който представлява стотеността на човека. Тази логика, че влизането на една търговска верига ще затвори останалите на е пълна манипулация. Напротив, влизането на една търговска верига ще даде една възможност за конкуренция а. на определени храни, за по-добри цени, за по-качествени стоки. Втория момент. Не може да разглеждаме само бизнеса, а трябва да разглеждаме и хората, защото хората са потребители. Значи, има определени стоки, които гражданите на жерна е века. че няколко пъти в седмица съпават автомобила и отиват в лига За да ги купат тези стоки. Третия момент. Искам да ти кажа, сега ще ти кажа нещо, което, защото аз искам да тук кажа. съм в този магазин, майка ти е работал при мен, и искам да ти кажа, че общите установище защото ние изразяваме мнение на хората в този град, всеки купува от, от нас, че при теб стоките, които са свързани с, по-скоро местните стоки, пилете или какво си и така нататък, са на изключително лошо качество. Това и си да чуеш, аз също не купувам, ти знаеш, аз да не купувам без алкохолно и така нататък, никой месо не купувам. Нормално е това нещо да влезе една такава верига. Една такава верига ще стимулира конкуренцията. Значи, ако няма конкуренция, няма развитие. Това е начинът и новия път на мист. Когато тази верига премине, всеки друг магазин ще се стреми един път, серво, втори път, като сурдимент, стоки да предлага повече. Пазарният подход на мислене, тези вериги, които в България, това е жив шовинизъм, национализъм, социализъм, който ти го говориш в момента, не дават развитие. Някой ще ни дава един пример с горя. Учително и майките ми казваха, защо пускаш текстилко, помагаш текстилко да се развие в червен ряк? Те са една конкуренция от мощно работната ръка. И когато имаме конкуренция, тогава ще се развияте. Тогава ще стимулираме в работника, ще инвестираме в машини. Когато голяна е монополизм, голяна ще се и тя ще зафалира. Когато имаш конкуренция, ти винаги се развиваш. Аз никога... Те трябва да се дават път на майките. кажа, че това ч който снимаш без да мислиш се сърдиш. е характерно за миналия век, за 60-те години. Няма страшно, че тази верига ще падне. Напротив, тази верига ще ви раз... натисне главите да се замислите как да си направя магазина, как да я режирам, на какви цели да продавам, какви групи стоки да продавам, в какво качество, в какъв асортимент. Но на мен също като гражданите, че завършвам, аз съм кореляк по майчина верига, още от създаването. Че в този град ние определени групи стоки не можем да купуваме трябва да ръката е в Идъл, трябва да ходим в метро и да караме. В София, до нас, където живее семейството, има търпен тема. Аз ви казвам, че прия си дойдем в Червен брек, жена ми фризи купуват там. Първо купуват по качество, до сутиме голяма в Червен брек и тя го кара от София. Ти, които живеят в този град, да които всички съветници, ходят, голяма част от тях ходят да в фуковит в Идъл, за попълване на определените пистоки. Аз не виждам, защо трябва да тръгнем в този момент да се страхувам от конкуренцията? Какво ще направи конкуренцията? Ами, това ти, което казва, и ако това го ослуша, тоя запис и моля пека да го запиш, аз ще го пратя този запис и това, което го казах ти в комисията по конкуренцията. Значи вие, хранителните магазини, искате да кажете на общинските съветници, изграждате един картел и никой няма да бъде допуснат тук. Това е много опасно като мислене. Това е много опасно. Второто, като представител, значи всички общински съветници, кои сме тук и другите, ние представляваме за определен мандат съобствеността на Чедая. За мен е безкрайно обидно. Това, което се получи, значи обявява се за отдаване по най-а. Е са ти като физически с полиция, ерява са твоята, се, ерява са даймати. Това е цип, който разигравате в името на червен бряк. Когато такива верили не влизат, това не говори добре за града. Ако се интересуваш, отблеждаш и твоите консултанти, знаеш, че ще е червен бряк. Ако получиш инвестиционен край, ще го получиш с един или пункти половина по-висок ликвен процент, защото Червен брек за разлика от тук, които няма крайните реалити. Пели марка, която бутнаха това и не влезе, защото тя трябваше да построи магазин, че Червен бряк е рискова инвестиция. И за те платиха земята и я държат така. А не инвестират защо? Защото спрямната загуба е също печалба. Затова това, такива подходи, за спиране на някои вериги, магазини и така нататък, това ще доведе червен бек до подзагрят, под дървото. Ние вече сме на дърво, вече се забиваме надолу. И този начин на разсъждение, трябва да ти кажа, че мен е на защото ти си млад човек. Когато един човек се страхува от конкуренция, значи това е, този човек има ниска грамотност, този човек е способен да спре всичко ценно, което може да се направи. И този начин на мислене мастимулира мене лично като съвет. За цялото си гляни, който имаме. да направят, че такъв тип инвеститори, като ти като своя представител на Хриси, никога да не се развият в червен бек. Защото те ще го попутят по това начин, по който мислят. Значи, ние трябва да глянем определени, ниско э, качествени стоки. Ние не трябва в този да имаме допълнително предаване, защото ти си щел и другите по полотен, 240 човека. Напротив, в товато което ако вземе демаркет, защото този има процедура, ако го вземе, там всеки ще бъде с работна заплата, с несени осигуровки на 8 часа, защото при те се спазва изключително закон. В тази отяването, че те изхочват българния така нататък, да, който е инвестирал парите си, не може ли ги инвестира за печалната тук? Кой ще вземе печалната? Но тогава местните производители, каква е фирмата на БП Пърсите, как се казваше? Йола, те винаги биха купили от Йола, защото Йола, кола на биха купили от друг местен производител. И така той може да се развие, защото Йола няма е мащабите на верея и така нататък. Но този местен производител, който почте да продава в Д-маркета Червен и те оценят качеството му, той би ще почне да продава в Д-маркета в София, знаеш колко д са. Или ако влезе ли или някой друг? Не може толкова етноизрачно, етноистично да гледаш не на нещата. И с това, колеги, ако Червен Ряк е стигнал до то това положение, това потъване е поради липсата на конкуренция в Столата. Поради е такова мислене, което имаме. Момче. Аз го познавам от доста на майка му работа приятел. До мен е начина на мислене. В Червен Ря Магазини, ако можеш и аз да разговарям, познавам ти добре, се опитват да правят картел. Картел на повод. Глоба е да е на на цени, на субременти и така нататък. Ду, а от тук на всеки един гражданин трябва да плати за това, което имате като предваряне, то няма избор. Това, това е и съответно бюджета. Нямаме конкуренция в това. Това е пазарната курба. Нещо тук, ако да, искам да ти да. задам въпроса. А, знаеш ли на кое место седи Те маркет Като хранител на Верига, знаеш ли на кое место? Това сега. е най-низкокачествения. Най-низкокачествения. Най-низкокачествените. Ние говорим за те марки. Допреди малко вие и вие... Ние вечер съм, търгът да си плащам наема, но проблема е друг. Аз искам да развия цялата сграда като сграда. Не говоря за само, че съм излезнал като конкурент на Темакер. Аз двор, че съм спечелил търга, искам да го доразвия и първи, и втори, и трети етаж, да създам над 70 работни места. А това, че господин Мъкаве тук говори вредни екипели, че а, мисленето, мисленето ми е а, едва ли не, че съм малумник или че е от време оно, това си е негов проблем. Всеки мога да си мисли по какъвто иска начин. Това са нещата. Ако искате, вие ги приемете, ако искате, ни ги приемете. Искаме да ви направим една презентация за нашето искане. И затова се обръщам към архитекта да се обърне и да ви каже какво искаме. Ако не ви удовлетворява това, което искате, всеки мога да си решава нещата. А хората са собствени, чрез нас това става собствено. Тази собственост трябва да се брани. Тоест да бъде използвана най-реално. Въпросът ми е, защо не подписате договор за най? Да покажете на червен Бряк, че може да вземете първия дъжд. И след като вие покажете, че може, ние винаги можем да вземем в решение да ви го продадем цялото. Е, това ми е въпросът. Ами... А защо сега, когато тече процедурата, правим, значи, за мен? И за това те ни създават това мислене. Несигурност и съмнение, че нещата не върват по логичен път. За мен това е логиката. Трябваше да вземете първия дъжд да го развиете както трябва, както имате, като намерение, като един собственик, който би могъл да развие един добър магазин. Показвате ни на нас и на гражданите, че сте в състояние да развиете целият бунт, давате си листинното на намерение за продажа и ние ви го гласуваме. Сам... Това за мен е логика. Това, кое Само което ми казвате, да. нещата върват последния етап е ред. Не може да се направи първият етаж, при условие, че аз искам да ви направя презентацията, да ви покажа състоянието на гума, не можеш да правиш къща, къщата при условие, че отгоре ти вали и че всички ти проблеми идват отгоре. Това всичко като... може да се оговори в договора. Не. Да, може. Добре. Е, истате, не, да е значи, инвестиция за 2, евро, за 2 милиона евро и да тръгнем да правим а, първи етаж, и да съсипваме всички останали неща и да слушаме господин Макавев как да ни убеждава а, за а, били, да революционно. Да, да, искам само да ви да презентира нещата и от тук нататък видя е това, е, това вече да Искаме да се да известиме, кой си ти и какви са позиции, и е начина по който детства, защото ти за мен в момента аз искам да се израсти. Първо, ти имаш ли е по мощно да представляваш филата? Да, да имам. Имаш по-можно да представляваш филата? Да, да, на всяка, всяка на институция може да го представлявам. Още на момента. Да, трябва да го видиш малко да успокоят тона на разговора. Само ще помоля за няколко минути, които да ви да разкажа какво сме свършили до момента и какви са инвестиционните намерения. След това са отворен за въпроси. Това, което имаме ние намерение да направим, е първото, което всички проекти да бъдат разработени с прямо действащите в момента и нормативни документи. Както наредби, така и закони за устройство на територията, наредби по пожарна безопасност, енергийна ефективност. И няма да ги изброявам всичките, тъй като те са доста. Както всички знаете, сградата е разположена в централната градска част на град Черния и пряко граничи с пешеходната алея. До момента обектът е функционирал като градски универсален магазин. Цялата сграда, която имаме намерение да преостроим и ремонтираме, е на три етажа с сутерен, които са като отделните етажи включват. Сутерена има стълбище, коридор. Не знам дали да ви ги обяснявам, дали всички сте запознати с са самата сграда. Сградата е с монолитна на монобетонова конструкция. Междуетажните и покрикната площа също са грядови и При Външния оглед на сградата, след което бих искал да ви покажа малко снимки съм подготвил, както отвън, така и отвътре. Не знам дали всички сте влизали. Да, външния сградата. Това е а, Наблюдават се и отвън и отвътре, както са самата сграда, които са свързани с конструкцията, с носещи и ненозещи елементи. Състоянието на образещите зидове, които са от керамични блокове, е лошо. А, на места по фасадите има паднали плочки, керамични плочки, тъй като част от града е с керамични плочки, част до грамата е щупена, а на места слънце, защитните ламери и носещите елементи по конструкцията са щупени. Покривът на сградата е в окаяно състояние, тъй като аз лично съм се качвал и съм направил снимки. Идеята за цялостния ремонт е продиктована от това, че не може да се налеят средства и да се направи един магазин в парта на предположение, че отгоре има проблеми, които проистичат от покрива. Другото, което е като сграда. Втори и трети етаж всички сте забелязали, че липсат прозорци, има щупени елементи, които представляват потенциална опасност, за времинаващи граждани и не само. Покрива има и ламаринани обшивки, бордовете, които са откачени. Ще ви покажа снимка след мако. Каже всъщност няма какво да отлагам. А това са бордовете отгоре. Предполагам оценителите за качването. Може да се види до каква степен са откачени ламарините и как има паднали. Такива. Това представлява покрива на сград. Мога всеки един етаж да ви го покажа Дай, в снимката в натаря? Да, третия Не, не нищо. Дай, третия Некои те в думи... Наистина е, е, съвсем наказно. Да Може да видите в какво състояние. За да има гаранцията, че това казва, го направите. не знае. Ви банкова гаранция ние мога да представя. Защо няма банкова гаранция ние мога да представя по всяко време. Това не е ни проблем на нас. Ако искате да залагате го, няма проблем, ние след това ние... Значи това ме интересува. Защо? Вие ви го залагате като условие, има yeah, ценно време. Ние ви казваме, че ако искате да го заложете, юриста ще ви каже какво това, да направите да го Окей? За значи е, да Пакуа, ще яде вашата в размер на милиони половина. Вие го поискайте като ангажимент по самата процедура. Точно, така да да, да. е за, за това говоря. Аз много благодаря. го като изискване за участие. Как да го задължите той да инвестира? И мисля, че ако му дадете възможност и си поставите вашите условия, той ще може съответно след време, когато настъпи момент, да представим пред вас инвестиционен проект с архитектурни визуализации и вие да видите как ще изглежда сграда. Върховен съд, защото не е минала и първа инстанция по обжалването на, на втората жалба, нека Ама си Това две и... жалби. Едната е съвсем различна от другата за нами. А, Нека да минат двете процедури. Ако фирмата желая да обжалва пред вас, да обжалва и на втора инстанция и да изчакаме окончателното решение и тогава Общинския съвет да взима. Решение, какво ще процедира с града. А като е така, защо не е отговорено на тях, нали, че има процедура, която не е приключила и днеска трябваше позицията тук да става? Отговорен, да да това е толкова добре, че процедурата по не е приключила. какво да не е трябваше да се отговори на кога? На, на ужаващата сега. За и защо трябва да не отговаряме? Те те е общават за какво събираме? Ти Това, а, каза, бе, защото е за да да да той имаш, е... имаш. Не на тъкмо мисло. За да вземе той иска да ползва единствено и само първият етаж. Това след като той го е спечелил, в качеството си бъдеш найемата и на е кандидат в процедурата за найем, той се решава и преценява, че иска да инвестира и да направи цялата работа след като се е запознае с нея. А, Решението е бъде? съвсем бъде? просто и ясно. Значи, вие можете да се силозирате процедура, която е за продажба, за дали за приватизация или за приватизация. Ние бъде? си оставяме жалбите и не си нещата простяват. Не си...